Horia Georgescu îl contrează pe Traian Vesescu, omia mie a consternatima A fost Minaiti. Traian Vesescu a spus, într-o emisiune la TVR 1, ce în momentul în care ani a deschis o anchetă de incompatibilitate împotriva lui Claus Iohannis, l-a sunat pe ful a geniei, Horia Georgescu. A fost de nexit. Plecase din Ari, a stat două temni, a dezluit fostul președinte. Luni seara, tot la TVR1, la emisiunea România Nouă, realizat de Ionu Cristache, Georgescu l-a contrat pe fostul președinte. A consternat Iman Gurgiorat. Eu am fost în ard, în acea perioadă. Eu eram decesit 24 de ore din 24, pentru ce eram pezit de SPP. Eu cred ce cineva l-a dezinformat sau. E mai grav, la min IT. Trebuie întrebat Traian Besescu cine i-a spus aceva. Eu nu aveam cum să fiu plecat. Cine i-a spus ce sunt plecat din ari, la min IT, a spus Horia Georgescu. Întrebat dacă a vorbit cu George Maior despre dosarul de la Ania lui Iohannis, Georgescu a spus ce nu mai înă minte. Nu îmi aduc aminte dacă George Maior mi-a cerut să urgentez lucrul la dosarul lui Claus Iohannis, de la an, a zis acesta.